السلام عليكم صبحكم الله بالخير اسعد الله صباحكم بكل خير نظرا لوجود طلبات بتاجيل الموعد المسابقه بعذرهم ان الوقت يكونوا مشغولين برا البيت والمباشر وهي راح تكون مباشر يعني الجواز راح توزع مباشر يعني اللي ما يحضر راح تفوته فايش رايكم انتم شركاء معي وانا ملتزم بالموعد فعشان كذا بحط تصويت استبيان. وبشوف ردكم. وعليه نقرر. اوكي? يلا باي يا حلوين.